مرشید لوٹ آیا ہوں پھر سے اپنی قید تنہائی میں مرشید لے گیا تھا کوئی اپنی محفلوں کا لالچ دے کر